Teď v tvří nás zbaví. Dnes si vyrobíme rákosnička. Vytvovat bílej papír, černý papír, růžovej papír, žlutý papír, zelený papír, růžovou pastelku, zelenou pastelku, zlatou pastelku, proužek, proužek zeleného papíra, černou fixu, slunružky, lepidlo. Na si, nalepíme papír stejně jako menulým, v minulým díle. Pak si vezmeme růžový papír a růžovou pastelku. Ko uděláme rákosníčkový jazyk. Samozřejmě pak si vezmeme černou fixu a nakreslíme mu proužku. Pak to vystihneme. My už to tady máme vyscižení. Teď si vezmeme bílej papír, vezmeme si, si černou pastelku a uděláme kroužek od a uděláme dva kroužky. Pak si vezmeme černý papír Uděláme tomu a, a uděláme dva kroužky. Pak bílí i, i černý kroužky vystihneme. My už jak vidíte, máme žení. Teď si vezmeme žlutý papír a uděláme takovou kapku. A k tomu si vezmeme zlatou pa. Pastelku. Pak si vezmeme zelený, jo, a vystihneme ten nos. My už ho, jak vidíte, máme vyslžený. Vezmeme si zelený papír zelenou pastelkou a nakreslíme takovej obdelník. Vlastně u, uši. Uděláme to trošku větší, protože se to pak přehne. Vystříhneme to a jak vidíte, máme to vystřížený i přehlý. Pak si vezmeme žlutý papír. <kly> vezmeme si zlatovou pastelku a nakreslíme trošku větší obdelník. Než minule. Pak to vystihneme. jak vidíte my to máme vystřížený a zase A Nalepíme to. Vezmeme si trávu s udělením tím. Vezmeme nikdové, vezmeme oči. Dáme si to na zelený papír. Dáme to a namažeme si černou tečku. A nalepíme to do prostředka oka. Počme oči a nalepíme je. Pak vezmeme javik a nos. Pomávneme ho. A ten javik dáme takhle. Ale hlavně si vezmeme si vezmeme černý fix a namážeme mu pusu. Uhum. Uděláme tam čáky, ať to, to vypadají jako vázky od smíchu. Vezmeme uši. Vezmeme zelenou a žlutý obdelníček. Vezmeme si lepidlo. Pomážeme zelený obdelník. A nalepíme ho na žlutý. Pak, jak vidíte, nám vzniknou uši. Ty uši si vezmeme potřeme je to ohnutý lepidlem a nalepíme uši, A to nevadí. Bacha, ať si nám nevyhláme hlína. Teď si vezmeme nůžtičky a trošku to zascihneme. Tak ahoj v příštím díle.